السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شقه للبيع متفرقه من محي الدين والعز شقه مساحه 240 متر عماره ومدخل و2 اسانسير فيو على نادي الصيد نشوف معانا الفيو شايف نادي الصيد هناك ميزان الشقه مش مجروح دي مساحه الريسبشن التفاصيل كلها كاملة اسفل الفيديو شقة مسجلة وعمارة ومدخل وبالجراج عمارة فيها اتنين اسانسير وفيها ادوار مش اخر دور دا معانا كده الريسبشن سيبشن تلت قطع كبار اول حاجة بتقابلنا حمام الضيوف هي طبعا فيها فرش شركة بس عيد ده حمام الضيوف شقة متفرعة من محي الدين أبو موقعها مميز جدا عندنا هنا المطبخ وميزة إن الشقة كلها نورة مش مجروحة الفيو مش مجروح من جميع النواحي طبعا هي فيها فرش شركة بيتشال وهيبقى المكان هيتسلم فاضي ده باب بيفصل الغرف عن يعني الريسبشن بخش اول حاجه هنا على يدنا الشمال بنلاقي اول غرفه بتعمل ليفنج روم طبعا احنا شايفين ان الشقه كلها منوره وعندنا هنا الحمام اللي بيخدم الثلاث غرف غير الغرفة المصدر زي ما لكم التفاصيل كلها كاملة بالمساحة بتفاصيل الشقة هتلاقو في الفيديو نخش اول غرفة علي يدنا اليمين الغرفة المصدر اول حاجة هنا فيها البانيو طبعا شايفين التوضيب دي مساحة الغرفة وده الفيو الخلفي بتاعنا بقول لكم ايزا انها مش مجروحة خالص بعد كده بنخش على الغرفه الثالثه بعد كده عندنا الغرفه الرابعه منى الفيديو لو في جرج ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعل يعني الجرس ولايك وشير عشان اما نقدر نوصل لك برعاده من الناس تظهر مننا كل جديد ويا رب يكون شقه النهارده عجبكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته